الكاست أو حاوية الأعضاء وهو عبارة عن نافذة تضم الأشياء أو الأعضاء التي استخدمناها في البرنامج أثناء تصميمه أو تنفيذه وهو عبارة عن قاعدة بيانات تضم جميع أنواع الأعضاء المستخدمة لإنشاء كاست جديد في المشروع نذهب للقائمة File ونختار New Cast أو نضغط على المفتاح newcast من شريط الأدوات تظهر لنا النافذة التي تقترح علينا تسمية الكاست وتحديد نوعه سواء كان خارجي أو داخلي سوف نعرضها بعد ذلك بالتفصيل بسحب عضو من الكاست إلى شاشة العرض يظهر العضو في المكان الذي تم سحبه اليه. عند سحب عضو مباشرة الى المبين الزمني يظهر العضو في منتصف شاشة العرض. يمكن تحريك العضو داخل الكاست كذلك يمكن فرز الاعضاء داخل الكاست وذلك طبقا للاختيار المعروض. عملية الفرز لا تؤثر على ترتيب استخدام الأعضاء على شاشة العرض ولا حتى على المبين الزمني يمكن سحب العضو من هذا المكان مباشرة إلى شاشة العرض أو إلى المبين الزمني يمكن تسمية العضو وذلك بتحديده ثم الذهاب إلى مكان التسمية والتسمية مباشرة من لوحة المفاتيح وينصح بأن تكون الأسماء معبرة عن محتواها لاستيراد عضو نذهب إلى قائمة فايل إمبورت ونختار الموضوع المراد استيراده ثم نضغط على المفتاح إمبورت يمكن تحديد العضو مباشرة على الشاشة ثم الذهاب الى خصائص العضو مثلا لتغيير اسمه وذلك من خلال البروبرتي انسبكتور او نافذه الخصائص